علي وياك يا زاد. علي وياك بعد! علي وياك يا زاد علي, علي وياك، علي وياك يا زاد علي وياك إي بإسم المواكب والخدم كل ساير ورافع علم حياكم إحجي! حياكم حياكم الله بإسم المواكب والخدم كل زاير ورافع علم حياكم الله الزهره تتلقى الاجا تمسح عيون اللي بجا مامشاكم إي كل خطوه يحسبها القمر إيه كل خطوه يحسبها القمر العطشان يسقيها بنهر العطشان يسكيه بنهر لماكم احجي ها ها اللي يمشي وليح بحبي ها ها ان يمشي وليح بحبي اسرع اللي يمشي وليح هلا اللي يمشي وليح الله يمشي بعزاء الزينبي وينعاكم وينعاقب اها آه وينعاقب إي قوم ممشاك يا زائر علي ويا ها قوم أمشاك يا زائر علي ويا هلا قوم أمشاك يا ساير علي ويا هلا قوم يا زائر علي ويا حيدر الحكيمه غاطي اسمو ايه اسم المواكب والخدم كل زاير ورافع علم حياكم هلا حياكم. حياكم. حياكم إيه تتلقى في تتلقى الإجل تمسح عيون اللي بجل بممشاكم إيه كل خطوة يحسبها القمر العطشان يزكيه بنهار نماكم الله اللي يمشي واللي يعبي ابي اللي يمشي واللي يعبي ابي يمشي بعزاء السينيبي وينعاكم هلا بعزاء السينيبي الله وينعاكم وينعاكم ها ها وينعاكم شنقول قوي ممشاك, ممشاك يا علي ما اسمع الاطمان. بعد. كاسته ذبحه وركض ليش وياهم وياهم إيه كل طفل وبعمر الورد كل طفل وبعمر الورد إيه يروح وحدة ويرد شنو دلّاهم دلّاهم أعلى دلّاهم الله المقعد ومحد إله وحيدة راح الكربلة والمقعد ومحد إله وحيدة راح الكربلة ليش؟ ينخاهم أعلى أسرار وبدرب السبي أحيّرت فكر الناصبي هي أسرار وبدرب السبي خيّرت فكر الناصبي بتحب تحو بتحب تحو بتحب تحو حزنا اذعك يا زائر علي ويا حزنا اذعك اعيد مسري اقوى حزنا اذعك ما قاعد شو بتنزل هلا يا زائر علي حزنا اذعك يا زائر علي وياك عزنا أذىك شايب ومملي مرض عيدر الحكيمة غاتي شايب ومملي مرض عكاسته ذبحه وركض وياهو وياهو أعلن أي كل طفل وبعمر الورد أي روح وعادة ويرد كل طفل وبعمر الورد يروح وحده ويرد دلهم إيه ومحد آه المقعد ومحد اله وحده راح كربلاء اها المقعد ومحد اله وحده راح كربلاء آه شي يسوي يلقاهم يلقاهم اها آه اسرار وبدرب السبيل حيرت فكر الناصب هلأ أسرار حيرت أي بجاهو بجاهو هلأ بجاهو ها حزن أذك يا سائر حزن يا هلأ حزن أشوفك تعبت أبطال عم أبطال أيه. علي وياك يا علي علي شد شدها بعد بعد من النجف ذي قار تخدم وبشرف من البصرة ولحد النجف ذي قار تخدم وبشرف شو نقول حياهم أعلى حياهو. ايه ميسان وي ميسان وي الخدم سما رفعتها العلم حياهم الحش القادسية الحشمت القادسية الحشمات، الحلة صاحت رددت شفناهم الله بغداد وديانب عزم بغداد وديانب عزم أعلى بغداد أعلى أعلى إي كربلة تقدمها الزليم ضفناهم ضفناهم ضفناهم شنقول وانا انخاك يا ساير علي ويا وانا انخاك <كتصفيق> جواك <أكلّاً> الله <كتصفيق> وانا انخاك <كتصفيق> اسرع <كتصفيق> <كتصفيق> والله ما تتعب خادم ولحد النجف ذي قار تخدم وبشرف حياهم إيه إيه حياهم اي اي حياهم اي نيكسان ويكوت الخدم سما ورفعتها العلم حياهم الله قادسي الحشمت الحِلّة صاحب رددت شنسوي؟ شفناهم شفناهم الله بغداد وديال أبعزم بغداد وديال أبعزم أحليم بغداد نعم بديال أبعزم بغداد وديال أبعزم الله كربلنا تخدمها الزليم وضفناهم وضفناهم وظيفناهم أوظفناه ايه وانا انخاك يا زاير علي وياك هلا الكل يشارك ايه وانا انخاك يا زاير علي وياك يا ادري بيك بطل ما تتعب ايه ايه علي وياك يا زاير علي وياك علي وياك أعلى علي وياك يا ساير علي وياك اسمع رغما على انوف العده رغما على انوف العده بث المباشر شاهده اشقاهم نسيت اشقاهم, أشقاهم. أشقاهم. اي رغما على انوف العده بث المباشر شاهده اشقاهم, أشقاهم. إيه نصبوا المواكب يا هلي حي الله قدامك عليه هلا نصبوا المواكب يا هلي قواهم قواهم اي ما الكفر ما نخاف من سيف الشمر اتحداهم الله أفواج من كل الأرض طلعت مشي طول وعرض أفواج من كل الأرض طلعت مشي ايه بممشاهم بممشاهم بممشاهم نصر قدك يا زاير علي ويا حلو. علي ويا